سلام و درود ارز میکنم خدمت شما مسعود نوروزی هستم ارتباط شناس و امروز الان توی این لایف قرار درباره جاسوسی زیر سایه علم با شما صحبت بکنم قبلش میخوام به شکل کاملا بیربط یک خبری برای شما بخونم خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا چهارم اسفند 1400 یه خبری کار کرد البته از چند روز قبلش توی روزنامه ها مثلا روزنامه سازندگی بود روزنامه شرق بود توی این دوتا روزنامه من به شکل عمده دیدم این رو که با تهنیت و درود و اینها داشتن رپورتاج آگهی میدادم برای شروع این کار حالا کدوم کار قضیه چیه خبر چیه الان عرض میکنم خدمتتون از روی خبر خبر خبرگزاری جمهوری اسلامی یعنی ایرنا براتون روخوانی میکنم 4 اسفند 1400 کرسی مخاطرات زمین شناسی یونسکو در قشم افتتاح شد ولی نکته این قشم فقط دفترشه و یک کشتی پژوهشی به چه بزرگی با عنوان کاوشگر خلیج فارس دارن که اون اصلا دفتر متحرکشونه توجه میکنیم که میتونه در عرض تمام سواحل خلیج فارس بره و بیاد سواهل خلیج فارس هم به شکل اتفاقی جایی که شهرک های یا اون تونل های سپاه پاسداران در ارز تمام سواحل خلیج فارس هفاری شده اونجا خیلی هم اتفاقی یه هو چهار اسفند 1400 کرسی مخاطرات زمین شناسی یونسکو که یک کشتی متحرک هم داره به شکل پژوهشی و اصلاً هم جاسوسی نیست من اصلاً خودم طرفدار کار پژوهشی هم و الان عرض می کنم خدمتتون این رو افتتاح می کنند و معلومه که خب سازوکار و هماهنگی و های اداری و این مسائلش در دولت آقای روحانی انجام گرفته که اون روندش اونجا شروع شده بود که الان اسفند 1400 دیگه رسمن افتتاح شد حالا باز خبر رو میخونیم از روی همون خبر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا معاون زمینشناسی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور آقای سدجعفر عمرانی این رو توی متن خبر اسم این آقا رو آوردن که گفته بله این سازمان بیش از 60 سال سابقه داره و اضافه کرده که آقا 16 تا کرسی مختلف یونسکو در حوضه های مختلف علوم انسانی و علوم طبیعی توجه کنید علوم مهندسی و هوافضا اصلا یونسکو با اونا کار نداره با علوم انسانی و علوم طبیعی یونسکو کار داره که الان 17 کرسی یونسکو در ایران افتتاح شد خیلی ریلکس، خیلی سافت خیلی گوگلی و زیبا دست یونسکو درد نکنه و آقای ست جفر و عمرانی معاون زمینشناسیه سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور اینطور که این خبر گفته ایشون گفته که امیدواریم بتوانیم با این کرسی و با همکاری تمام محققان و متخصصان راه بزرگی را که امروز آغاز شد ادامه دهیم رو اون کشتی اکتشافی اه، کاوشگر اه، خلیج فارس اومدن مراسم برگزار کردن با حضور کدوم کشورها یعنی این کورسی هفته این کورسی یونسکو با حضور کدوم کشورهاست میخوان چیا رو بررسی بکنن اولا بذارید اسم کشورها رو براتون بخونم اه... استرالیا حسن عبد و عبید سیستم انگلو ساکسونه استرالیا یعنی استرالیا که میگی یعنی همون انگلیس و آمریکا ژاپن اصلا پرچم ژاپن هر جا دیدی معادل پرچم و آمریکا بدون شک نکن چین و روسیه هم و وسط قاتیان خب دمشون گن آخر هم توی یونسکو حضور دارم دیگه توجه میکنیم خدمت شما عرض شود که ارمنستان از ارمنستان که یه ساحلی نداره چی داره میگه ساحل رود عرص منظورشونه مخاطرات ساحلی یعنی چی آلمان آلمان همون امریکاست شکست خورده جنگ جهانی که ارتش درستسابی هم نداره و خودشو کاملا تسلیم آمریکا کرده سوئیس آقا سوئیس که اصلاً ساحل نداره سوئیس برای ما قرار کدوم مخاطرات ساحلی رو بررسی کنه خود سوئیس که اصلاً ساحل نداره چی میگن اینو؟ ساحل دریا ندارن یا ساحل اقیانوسی ندارن ایتالیا، فرانسه، انگلیس فرانسه که دیگه معرف حضورتون هست ایتالیا یه مقدار گمنام تره ولی خب بازم همین ایتالیا روابطش بسیار حسنه با ایالات متحده و سیستم انگلو ساکسون داره و اینها الان قرار مخاطرات ساحلی ما رو در سواحل خلیج فارس با اون کشتی کاوشگر بررسی بکنم بله حالا مثلا مخاطرات ساحلی یعنی چی یعنی سونامی های قدیمی و زلزله های جدید در سواحل مثلا اگه موشکی پرتاب شد یه زلزله ایجاد می‌کنه لرزش ایجاد می‌کنه به هر دیگه منظور از زلزله الزامن اون زلزله طبیعی که نیست که یا مثلا آزمایش موشکی یا مثلا یه فعل و همین که تو تونل‌های تونل های ساحلی سپاه پاسداران در ارز خلیج فارس وجود داره شناسایی هایی همینطوری میکنن که ببینن خدای نکرده مثلا مخاطرات ساحلی به وجود نید توجه میکنی اصلا هم قصدشون جاسوسی نیست مثلا این دانشمندان استرالیایی ژاپنی، ارمنستان آل... ارمنستان نه سوئیسی آلمانی فرانسوی انگلیسی این دانشمندان خب تابعیت کشور خودشونه دارن دیگه وقتی برمیگردن بالاخره واسه تعطیلات عیدی یا مثلا چیزی کشور خودشون اگه سازمان اطلاعاتی و امنیتی استرالیا یا ژاپن یا چ... آلمان یا ایتالیا یا فرانسه یا انگلیس هزارشون بکنه که آقا اونجا رفتید شما چه پژوهشی کردید چه کارهایی دارید میکنید کیا میرن کیا میان چیا دیدین اونا دهنشون قُرصه اصلا جلوی سازمان اطلاعات و جاسوسی کشور خودشون چنین چیزهایی رو لو نمیدن چون دانشمندن به حال دارن کار علمی میکنن توجه می‌کنی اینتوریاست یعنی اون فیلم‌های جیمز باندی هم که می‌بینید صرفاً فیلمه و اصلاً به معنای واقعی سازمان های اطلاعاتی جاسوسی وجود نداره توی انگلیس یا توی استرالیا یا توی آلمان یا توی فرانسه و اینا اون فیلمه معمول دو سه خفت و اینا ولی یه مسئله که هست به حال بحث مخاطرات ساحلی مطرح دیگه الان سال ها یه مسئلهی وجود داره به اسم مسلس برمودا و توی گوگل سرچ کنید مسلس برمودا تو گوگل سرچ کنید و میبینید ما چرا نواهد بریم اونجا مخاطرات مسلس برمودا که چسبیده به سواحل شرقی آمریکا هست رو بررسی بکنیم الان یعنی خب من نمیگم که آقا الان دانشمندای خودمون مگه شلوکورن خدای نکرده که نمیتونند این مخاطرات رو به شکل داخلی توسط خودمون بررسی کنیم بعد سوئیسی که اصلا ساحل نداره یا ارمنستانی که اصلا ساحل نداره اونا باید بیان مخاطرات ساحلی ما رو بررسی کنند اونم تو سواحل خلیج فارس که عرض کردم تونل های زیرزمینی سپاه پاسداران در عرض همه ی سواهل خلیج فارس گسترده شده اونا باید بیان بررسی بکنند بگه ما باش حالا دیگه حتما یک مسلحتی بوده دیگه مگه میشه حاکمیت حواسش نباشه یا توجه نداشته باشه آقا ما هم در از یونسکو یه خواسته داریم یونسکو جون دقیقاً یونسکو جون <تصفيق> ما هم می‌خوایم مخاطرات و اتفاقات مثلث برمودا رو بررسی بکنیم حالا واسه ما جای سوالی که آقا این همه سال میگم تو مثلث برمودا هواپیماها غیب میشن کشتی ها غیب میشن دوچار سانحه میشن چرا ما به لحاظ علمی باید این رو بررسی بکنیم و برای ما خیلی مهمه توجه میکنیم اصلا با حضور کشورهای مثل عراق با حضور کشورهای که همپیمان خود ما ایرانی اصلا همون چین همون روسیه اصلا اشکال نداره با حضور اون کشورها میخوایم اون مخاطرات واقع شده در مسلس برمودا در سواحل شرقی غاره آمریکا رو که دیگه یه جورایی با ایالات متحده هم همپوشانیه مرزی اللحاز ساحلی داره ما میخواییم مخاطرات اونا رو بررسی بکنیم یونسکو میخوام یه قرارداد ببندیم کشتی کاوشگر بفرستیم اونجا کشتی کاوشگر مسلس برمودا به ما چه ای میدن لذا عزیزان بزرگواران حواستون باشه این مطالبه رو همین الان در این لحظه امروز 23 اسفند 1400 دیگه متره کردم چهار اسفند 1400 دیگه حدود دیگه 19 روز هست که اون کشتی کاوشگره خلیج فارس با مشاهکت کشورهای استرالیا ژاپن چین روسیه ارمنستان آلمان سوئیس ایتالیا فرانسه انگلیس داره در سواحل خلیج فارس لرزه ها و پس لرزه ها رو بررسی میکنه خب اوکی اصلا حالا دارن کار علمی میکنن جاسوسی چی آقا این حرف اصلا بعد به دلت راه نده من هم اینجا به عنوان ارتباط شناس به عنوان کسی که کار پژوهشی انجام میدم به عنوان کسی که برام مسائل مربوط به زمین شناسی بخشی از کار من رو تشکیل میده نه همه کار من رو بخشی از کار من رو رشته ما رشته میان رشته ای دیگه توجه میکنی برای من هم جای سواله که آقا این همه سال در مسلس برمودا هم لحاظ خبری هم از لا... یعنی حدود فکر کنم 60 سال میشه اسم مسلس برمودا توی اخبار و رسانه ها از قدیم تا کنون مطرحه یعنی این آقای سج جعفر عمرانی که میگه این سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور 60 سال سابقه داره و الان حال داره با همکاری همین بخش از دولت اون یونسکو چنین هفته همین کرسیه پژوهشی رو در عرصه کرسی مخاطرات زمینشناسی یونسکو در قشم دفترش تو قشم ولی کشتی دارن انجام میده ما الان داریم میگیم که اندازه عمر همین سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور به اندازه عمر همین سازمان ما الان یه مثلث برمودای تو اخبار و رسانه ها مطرحه که ما علاوه پژوهش الان احساس نیاز می‌کنیم که این مخاطرات رو بررسی کنیم چطور سوئیسی که هیچ ساحلی نداره کشور سوئیش ساحلی نداره اون اومده و داره مخاطرات ساحلی ما رو بررسی می‌کنه به علمی و کار علمی هم داره می‌کنه دیگه یعنی کار جاسوسی که نیست ما هم به لحاظ علمی این احتیاج رو حس می‌کنیم که آقا بریم مثلث برمودا رو بررسی بکنیم که چه اتفاقی اونجا افتاده شهست سال هواپیما گم میشه و کشتی گم میشه حتی آیا, آیا تو خلیج فارس یا سواحل خلیج فارس هیچ هواپیمایی گم شده آره یه هواپیما زدم. فکر کنم کار ایالات متحده آمریکا هم بود همونطوری که آره تیر ماه سال شهست و هفت همون یه هواپیما بود آره منم کار خود آمریکا بود ولی الان بیش از حدود شهست سال تو مثلث برمودا هواپیما گم میشه، کشتی گم میشه، قایق گم میشه. این همه آدم سرنوشتشون به کجا انجام میده؟ چه اتفاقی براشون افتاده توی این 60 سال؟ یک مطالبه علمیه برای ما که <تصفح> بیایم و به اونجا کشتی اکتشافی بفرستیم، کاوشگر بفرستیم و نجاسوسی و تجسوسی اصلا ما دنبال این حرفا نیستیم. می‌خوایم کار علمی انجام بدیم تو مثلث برمودا و اگر و اگر یونسکو همکاری نکنه در این زمینه و انقلت بیاره برای ما این حق محفوظه که این کرسی مخاطرات زم... زمینشناسی یونسکو در قشم رو با اون کشتی کاوشگرش که در عرض همه سواحل خلیج و فارس داره میره و میاد اون رو ما دیگه با عرض شرمندگی جمع شواد بکنیم این مطالبه ماست. اینطور که نمیشه اونا بیان کاوش بکنن به لحاظ علمی بعد ما میخوایم به لحاظ علمی کاوش بکنیم جلوگیری بکنند و عذیت آزار کنند و نذارن کار ما پیش بره رسمش نیست و باید اگه از اون ور اونا میتونن بیان کار پژوهشی بکنن به لحاظ علمی ما هم باید بدونیم اون ور غضیه برمودا رو روشن کنیم برای ما خیلی مهمه قصه مسلس برمودا چیه و اصلا هم قص جاسوسی یا کارهای تجاسوسی نداریم صرفا کار علمی داریم انجام میدیم فقط علم مثل همین دانشمندان ژاپنی و استرالیایی و فرانسوی و انگلیسی که میان و دارن صرفا کار پژوهشی علمی انجام بدن اینا که میرن کشور خودشون اگه توسط سازمان ات... مثلا MI6 احزار به شون دانشمند انگلیسی که ازشون یه اطلاعاتی بگیری تا قطبون سواحل خلیج فارس چه خبر خبرو کیا میرن و کیا میان اون دانشمنده دهنش قرصه دیگه درسته چیزی که لو نمیده ما هم به همون صورت دهنمون قرصه چیزی لو نمیدیم واسه سازمان اطلاعات سپاه خیالتون راحت باشه <تصفح> باشه ما میخوایم بریم اونجا اکتشاف کنیم تو مثلث برمودا و کشتی پجویشی هم بفرستیم و امکاناتش رو هم داریم و قادر به این کار هستیم این مطالبه عرض کردم روز 23 اسفند 1400 توسط این جانب مسعود نوروزی ارتباط شناس مطرح شد و پرش هم می‌گیرم توجه کردید بالاخره عواصتون باشه که کار علمی و پژوهشی تو کشور ما و همه کشورهای جهان باید آزاد باشه موفق باشید